M'agrada quan m'abreixa i em cura les fèrides M'agrada quan somriu em dic alguna pareda M'agrada quan et mira per veure si jo la miro I m'agrada quan es pica i m'ignora quan li parlo Necessito droga si ets tu la que m'anima Anem cap a la festa fumant del xil amb la clica Viagno és una truca fum 47 amb Lima I anem cap a l'Aftri conduint la limusina Vaig sense frens, no, no puc controlar-ho Però dos sents, només intentar-ho Ja som els dies, a celebrar-ho Fem-li més gas que això ja no parlo Sempre l'anys cap a la festa perquè avui podem tot Rirar-nos de les penes acabant ja amb tot el guat Perquè avui els li faltarà roncol al gol Sempre a per la festa nena estem posant el top Ara som els tibres amb la ment Boten-nos el nitro vivint el present eh, eh, Estrencada el cor la ment Sempre sortint de ferra vivint el moment Ja vull que va partir de la meva mala vida Vos que jo l'espera, sempre l'escurum s'activa Em, em falten les ganes però no l'iniciativa Si ets tu la que aposta saps que guanyo la partida Ja vull que la vagi fins que aquesta nit s'acabi Sempre me la lia perquè li canti a l'escenari Una de de rucola ja la pari O li gasa el cotxe i que és un Ferrari Netflix Callo i la Xen tan t'en cap el set. El step. Ahora al cien per cent. Urtem. Una taja poc de cien. Me com quan m'abraçar, cura les ferides. Me agrada quan quan li parlo. I tot s'ha arribat sempre per la festa reparant un cor d'enca estem donant felicitats. Mitjai, i l'amor plopi neus no d'all presumint a la festa sempre ens mirant des de avall jo un noi fred, com l'Antàrtica resuna amb el seu calor i l'estima em derreteix malactriitzat com un Tesla aquest estiu Tu que tu l'afavoreix empaïmant les festes oblidant el nostre acord trencat brindem per nosaltres i per les ex que s'hem superat brindem amb la clica per als amics que som de veritat vol ligues al litro si sigui, calcularem el del del terreny estem fresc aquesta nit ja s'ha liat volem més avui us patem de veritat N estem bé si el cubat està si tu Pots qualsevol pecat Mira'm a la cara i digue'm que això ja no s'ha acabat Tapa més el DJ que a la nit no pot morir aviat Tant solen les ganes però ens falta intensitat Fuck you Aquest estiu Pilla'm més al teu costat It's oh.